Nechci slávy, zlata třpitu, já nechci světa klám. Do všech stran, ať světa zní tu, že spasitele mám. V jeho lásce, sladce, v něm mám vždy všeho dost proto dobře vím že zde na zemi jsem jen pouhý host slyšet nechci o radosti bez vár Věru spasení Jen ví, ví, svém, pánu jsem jen stále blíž, proto dobře vím že Panu jsem jen